Päivämäärät, vuosikymmenet ja vuosisadat. Päivämäärät. Päivämäärää voi kysyä esimerkiksi näin. What's the date today? Kysymykseen voi vastata seuraavilla tavoilla. It's the sixth of March. Tämä yleinen britti-Englannissa. It's March the 6th. Tai ilman artikkelia. It's March 6 Tämä on yleinen Amerikan Englannissa. Muistathan, että kuukaudet kirjoitetaan Englannissa aina isolla alkukirjaimella. Päivämäärien kanssa käytetään prepositiota on. Kuukausien ja vuosien kanssa käytetään prepositiota in. Esimerkiksi. My birthday is on the 5th of November. Valentine's Day is on February the 14th. Tai ilman artikkelia. On February 14th. Janet was born in 1979. Halloween Is in October. Seuraavat ilmaisut kannattaa myös opetella. At the beginning of – alussa. At the end of – lopussa. In mid – puolessa välissä. Esimerkiksi. My husband's summer holiday starts at the beginning of July. Heinäkuun alussa. We will move abroad at the end of January. Tammikuun lopussa. It's very dark in mid-december. Joulukuun puolessa välissä. Vuosikymmenet. Vuosikymmenet ilmaistaan Englannissa seuraavasti. In the 1980s. Tämä joko heittomerkin kanssa tai ilman. Suomeksi 1980-luvulla. In the 80s. Myös tämä joko heittomerkin kanssa tai ilman. Suomeksi 80-luvulla. Vuosikymmen on englanniksi a decade. Vuosisadat. Kuosisalat ilmaistaan englanniksi in the 1900s, joko heittomerkin kanssa tai ilman. Suomeksi 1900-luvulla. In the 20th century, suomeksi 1900-luvulla. Huomaa, että järjestysluku plus century, suomeksi vuosisata, Viittaa vuosisataan, joka on yhtä vuosisataa vähemmän kuin järjestysluku. Esimerkiksi, At the beginning of the 18th century, 1700-luvun alussa. At the end of the 21st century, 2000-luvun lopussa.